Dragnea îi răspunde guvernatorului BNR, sublinierea îi dezminte un boicot al PSD, senatorii, rezerve fac de insrescu. Liderul PSD a mercurisit jurnal, sublinierea Tilor ce nu va discuta. Pentru moment, cu guvernatorul BNR, ce va dialoga cu acesta după ce va studia răspunsul pe care l-a primit la scrisoarea adresat Bencii Naționale. Liviu Dragnea spune ce va face public atât scrisoarea primită de la Muguris Rescu, cât subliniere i răspunsul lui. Nu vreau să intru în dialog deocamdat cu domnul guvernator. O mi-a sunat ierise, mi a spun ce mi-a trimis răspuns la scrisoare. O să o studiez azi sub luniere, i -i mâine, pentru ce nu am avut timp. Am primit o aseară, târziu. Va fi făcut public sublinierea i răspunsul meu, sublinierea i scrisoare dumnealui sublinierea i atunci discut -mi. Politica BNR trebuie realizată într-un dialog constant cu guvernul sublinierea Parlamentul. Dispus să discutme care au fost cauzele pentru care a crescut inflația sub ce efecte are, a spus Liviu Dragnea. Dragnea exclude însă un eventual boicot al socialdemocraților, care au decis să nu participe la sub din ca Comisiei Economice, unde Muguris vrea de a explica cu privire la creterea galopanta inflației. Or fi avut vreun motiv. Ce boicot? Nu boicot MBNR. O sprijinim de 26 de ani, înceleg ce e stabilitate, fiind acelea sub i guvernator. Nevzând răspunsul la scrisoare sub liniereine fiind lemurici cu intenția BNR, poate au avut ceva rezerve, a conchis Liviu Dragnea.